Артему Атласюку, медсестра під наглядом лікаря, здійснює перев'язку. За словами завідуючого відділенням загальної хірургії Хмельницької обласної лікарні Олександра Підмурняка, сьогодні Артему знімають шви. Наприкінці грудня чоловікові в цій лікарні пересадили печінку. Хворий місяць після операції, трансплантації печінки в задовільному стані, повністю відновлені всі функції організму. Мама Артема Наталія Атласюк розповідає, її синові – 29 років. Вони проживають у селі на Хмельниччині. Півтора роки тому синові стало зле. Почав погано говорити, а потім взагалі перестав говорити. Ми зробили МРТ, і виявилася хвороба Вільсона-Коновалова. Генетичне захворювання. Як каже Наталія Атласюк, лікарі пояснили, ця хвороба вражає печінку та порадили стати в чергу на пересадку щомісячно робити аналізи. Ми встали на чергу в Києві в Шалімова. У мене син старший помер чотири роки назад. Він знає вже це, що, що, що цим чим може закінчитися. І Сказав, що стаємо на чергу і все. І, і наполіг на цьому, що стаємо на чергу і все. Я запитала, скільки це ми будемо стояти на черзі. Вона сказала, може бути один день, а може бути роки. Через чотири місяці після цього жінці зателефонували з лікарні та сказали, що знайшовся донор. Ним став 49-річний чоловік, розповідає голова групи експертів з трансплантології обласного департаменту охорони здоров'я Олексій Підмурняк. Він е Загинув наслідок крову, вилив головний мозок, констатовано була смерть мозку, його родичі дали згоду на вилучення органів. Операцію з пересадки печінки, каже Олексій Підмурняк, провели лікарі з Києва та Хмельницького. Операція проходила в Хмельницькій обласній лікарні. Тривала 12 годин. За словами Олексія Підмурняка, таку операцію на Хмельниччині зробили вперше. Вперше, то, що було по системі ЕДІС, підібрана пара донор-реципієнт. Якраз підходила печінка донора, який загинув у нас, і підходив реципієнт, який проживає також в нашій області. Наша лікарня оснащена достатньо для того, щоб виконати Тут вказано операцію. Мама Артема Наталія Атласюк розповідає, наступного дня після операції сина перевезли до лікарні в Києві. Там вони були місяць. Зараз Артем Атласюк почуває себе добре, каже його мама. Чоловік має захоплення, та після операції ще ним не займався. Захоплення мотоциклами дуже любить займатися. Мотоцикли, мопеди ремонтувати – дуже любить і звертаються до нього товариші, він ремонтує і свій ремонтує, заводимо мотоцикла, куди заводимо мотоцикла, ну, що він не може 120 жителів Хмельниччини щорічно потребують пересадки органів, розповідає Олексій Підмурняк. За його словами, такі операції безкоштовні. Безкоштовно за рахунок держави виконуються всі необхідні втручання і подальше лікування. Це державна програма і Хмельницька обласна лікарня включена в перелік закладів, які забезпечуються державою на етапі виконання трансплантації органів. Як розповів Олексій Підмурняк, у Хмельницькому лікарі вже робили пересадку серця, печінки, можуть також робити пересадку нирок. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.